جی بھائی تو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور شاندار جابس اپورچونیٹیز کے متعلق ویڈیو جو گورنمنٹ کی جابس ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ صرف فیمیلز کے لیے ہی ہے تو اس جو کیٹ پبلک سکول مردان کیمپس ہے اس میں جابس اپورچونٹیز جو بھی اوپن ہوئی ہیں ان میں صرف جو فیمیل ہی اپلائی کر سکتی ہیں ناٹ فار میل تو یہ بات آپ کو بتانا لازمی تھی کیونکہ میل صرف صرف اس میں فیمیل ہی اپلائی کر سکتے ہیں میل اس میں اپلائی نہیں کر سکتا جو ابھی اپورچونٹیز ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم نے جو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اپلائی کرنے کا اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ وہ کیا ہے اپلائی کرنے کی اور اس کا جو کوالیفکیشن کیا کیا چاہیے کون سی ویکینسیز پہ جو اوپن ہوئی ہیں تو یہ میرے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہے کینٹ پبلک اسکول اسکول ایجوکیشن سسٹم مردان کیمپس پوسٹ فیمیل اونلی اینڈ کوالیفکیشن سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیچر انگلش سی پی سکول مردان تو جو ہیں وہ اس کے لیے ہے ایم اے بی انگلش 5 ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس ان ریلیونٹ سبجیکٹ 5 ایئر ٹیچنگ ایکسپیریئنس ہونا چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ میں بی ایس مین بی ایس اور یا کیا انگلش میں بی ایس کیا ہے تو 5 ایئر جو انگلش میں ہی ایکسپیریئنس چاہیے تو نیکسٹ ہے ٹیچر اردو کے لیے تو اس کے لیے نمبر آف پوسٹ ہے ایک ایم اے اردو 5 ایئر ایکسپیریئنس ٹیچر میتھمیٹکس سی پی مردان ویکینسی نمبر پوسٹ نمبر پوسٹ جو ہے وہ ٹو ہے ایم ایس سی بی ایس میتھمیٹکس فائیو ایئر ٹیچر ٹیچنگ ایکسپیریئنس چاہیے ٹیچر فزکس تو نمبر آف پوسٹ ہے ایم ایس سی بی ایس فزکس تو یہ اس کو کوالیفکیشن چاہیے ایم ایس سی فائیو ایئر جو ایکسپیریئنس چاہیے ٹیچنگ کا فزکس تو ٹیچر جیوگرافی سی پی مردان लाइब्रेरियन स्कूल पोस्ट स में जो बीबीए ऑनर किया हो टू एयर एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर फॉर वोमेन स्किल تو اس کے لیے میٹرک چاہیے پروسیسنگ ویلڈ ایل ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے ایل ٹی وی تو ٹو ایئر ڈرائیونگ ایکسپیرینس بھی چاہیے تو یہ کچھ ہم نے جابس دیکھے ہیں اور دیکھا ہے کہ ان کی نمبر آف پوسٹ کتنی کتنی اب بات رہی اپلائی کرنے کی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے ففٹین اگست 15 اگست 2022 اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے تو اب رہی بات اپلائی کرنے کی تو ہی اس جو ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے آپ کو جو ایک فارم نظر آ رہا ہے فون ایڈریس اور نی نیچے یہ بکس بنے ہوئے ٹیبل بنا ہوا ہے میٹرک کوالیفکیشن جو ہے FAPA, MAM, یہی اس کا جو فارم ہے آپ وہاں سے یہ ایڈورٹائزمنٹ डिस्क्रिप्शन में کر سکتے ہیں تو یہ ہی آپ نے جو فارم ہے آپ نے فل کر کے جو ایڈریس پہ کنٹونٹ اور بورڈ बोर्ड مردان اس इस پہ آپ نے بھیجنا ہے کینڈیڈیٹ کلیئرلی مینشن دی جاب پوزیشن تو یہاں پہ آپ کو جاب پوزیشن لازمی لکھنی ہے کہ کس پوسٹ کے لیے آپ لکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں uh, یہ تو یہ فارم آپ نے جو ہے, اس کا ایڈورٹائزمنٹ یا پی ڈی ایف جو بھی ملے اس کو ایڈیٹ کر کے آپ نے جو ایم ایس ورڈ میں اپنا جو فارم فل کرنا ہے mean, آپ نے hand, uh, hand نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا فارم ہے تو یہ جو پوسٹ ہے نان ٹرانسفر है متان میں تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ تو کمنٹ پہ لازی پوچھے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جاب اپارچونیٹیز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھینک یو